magyarok szerint az ingatlan a legjobb befektetés, egy tavalyi felmérés szerint. De mitől olyan csábító egy lakás? Biztonságérzetet ad, ránézel és érzed az otthon melegét, és hát télen azért elég hideg van a híd alatt. Meg hát ugye téglából van, a téglát pedig nem veszi el tőled senki. Amit megeszek, az az enyém, az itt van, azt nem veszi senki tőled. De ezek mind-mind szubjektív szempontok. Ezek alapján nem lehet befektetési döntést hozni. Ha a saját lakhatásod miatt vennél kérót, akkor egy korábbi videónkban már elmondtuk, hogy mire figyelj. Ebben a videóban viszont szigorúan befektetői szemüvegen keresztül fogjuk vizsgálni a kérdést. Válaszoljunk is a legfontosabb kérdésre, miből lesz a pénz? ruppó, zseton, lóvé, a Az első, hogy kiadod és bérleti díjat szedsz. A második pedig, hogy drágában adod el, mint amennyiért vetted. Kezdjük az elsővel. Az a tapasztalatunk, hogy a többség a bérleti díjon akar meggazdagodni. Az a rossz hírünk, hogy nem fog menni. A úgy is szükséged lesz, kivéve a te vagy Warren Buffet, de hát akkor meg nem nézve ezt a videót. Persze, mert Warren nem beszél magyarul. Szóval a hitel király dolog, csak ne kéne törlesztőt fizetni. De hát kell. Ha kifizeted a havi törlesztőt, jóha 20-30 ezer forintot marad a bérleti díjból. Ebből aztán nem lesz egy a öcsém és a 20-30 ezerrel még lehet sokat is mondtam. Egy lakásra költeni is kell, ha nem szeretnéd, hogy egy idő után már csak a tisztítótűz segítsen rajta. nem hiszed, hogy a bérleti díj nem akkora biznisz, jár jutána. Ezek szerint az egész lakásbiznisz egy kamu. Nem egészen. És itt jön a képbe a második eset. Nézzük is meg az MNB lakásár indexét. Az egyik tengelyen az éveket látjuk 1990-től 2019-ig. A másik tengelyen pedig a lakásbefektetők ideg állapotát. Na jó, vicceltem, de csak félig. A lakás árak százalékos változását mutatja. 2008-ig szinte folyamatosan növekedtek a lakás árak. Aztán a Wall Streeti fiúk kicsit túltolták a biciklit, beütött a válság és ez 2014-ig csökkenéssel járt. Azóta viszont olyan meredeken emelkednek az árak, mint talán még soha. Ha hat éve vettem volna egy lakást és most eladom, az bizony 13 százalékos hozam? Ezt még a tösdén is megirigyelték volna tőlem. Örülünk Vincent! Vincent! Örülünk? Na vágy! Mielőtt elhiszed magadról, hogy hamarosan Bill Gates-zel fogsz pacsizni, szólok, hogy most vertelek át. Amit most láttál, az egy nominális árfolyam ami azt jelenti, hogy ebben az infláció nincs benne. Hiszen volt, amikor 600 000 forintba került csak egy lakás, mégse tudták megvenni. Egy lakására 670.0 600-700 ezer forint. 30-40 év mire egy lakást összeszedünk. Ha téged az érdekel, hogy egy lakásárán 2008-ban vagy 2014-ben tudtál több Párizsit venni a Bodban, akkor neked a reál árfolyamot kell figyelned. És akkor rájössz, hogy nem érnek sokkal többet a lakások, mint 2004 és 2009 között. És fogadjunk, hogy azt sem tudtad, hogy 2014-ben tudtál a legkönnyebben ingatlanhoz jutni az elmúlt 20 évben. Jókor szólunk mi? Ebből is látszik, hogy a megérzések csalnak. Főleg, hogyha jövőre vonatkoznak. Honnan tudod, hogy meddig fognak még nőni az árak? Sehonnan. Bevásárolsz, és abban bízol, hogy ez a grafikon kb. így fog kinézni a jövőben. Igen, arra fogadsz, abban bízol, hogy a lakások még sokáig drágulni fognak. De a valóság lehet, hogy ez lesz. Aki a válság előtt vásárolt és eladásra kényszerült, az nagyon sokat bukhatott ezen a bombabiztos üzleten. Tudod amúgy, minek hívják ezt? Spekuláció. Az árfolyamkülönbségek vagy váratlan árváltozások kiasználásán alapuló nyerészkedő tőzsdei ügylet. De én csak játéknak hívom. Arra lennék kíváncsi, hogy mi a következő lépés. Vettél egy lakást, kiadod. Mit csinálsz ezután? Mi fekteted a pénzedet? Vársz újabb tíz évet, hogy vegyél még egy lakást? Az előző hitelet se járt még le. És az is a gond, hogy nem tudod négyzetméterenként megvenni, de eladni se. Ha készpénzre van szükséged, nem tudod eladni csak a kis szobát, vagy mindent, vagy semmit és egyáltalán nem biztos, hogy jó áron tudod eladni. Az igazság az, hogy az ingatlan sem különb a többi befektetésnél. Ennek is vannak jó időszakai, de vannak veszélyei is. Ezekkel nem már tisztában lenni. És talán az sem hátrány, hanem egy lapra teszed fel minden pénzed. Ha tetszett a videón, iratkozzatok fel, lájkoljatok, meg minden, amit ilyenkor mondani szoktak. Köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk jövő hónapban.